أنا حبك كلمه مو من اللسان كلمه من اللسان قلب طيها أنا حبك تقول أول مرة أول مرة على الرئيس إيه ده إيش حمفوش تعالي تعالي تعالي تعالي أو ما علاقة محمد أنا وياه عفوا تاليوم <تصفيق> زفتك وهي, <تصفيق> وهي زفوحنا اليوم أبدأ <تصفيق> أسألك سؤال, سؤال. <تصفيق> أسأله لو <تصفيق> ما سأل <تصفيق> <ما> أسأل <تصفيق> م... <أسألك. تصفيق> يا يحفي أس غير يحبوك الجماعة لا لا مالك علاقة لا السؤال <تصفيق> <الإيطان بحسن>. لطيف تاليوم <تصفيق> تاليوم <تصفيق> اليوم اليوم حامي تلعب هجوم دفاع رب حر القطص تقطّع ده فش بتشيك ولا العبراسي ما حامش يا جماعه ما يحكش بدرين جالسانهم بس بد لهذا يلا سمعوا لنا صلوات وتصفيق يلا يلا, يلا صلوات, صلوات, صلوات, صلوات, صلوات, صلوات انا احبك شلمو من اللي شان من شان قلب انطيه مو انت لا تكيف لا تكيف لا تكيف دنيا ما بيها حسين لا تكيف دنيا ما بيها دنيا ما تكيف دنيا ما بيها انا ما بيها أنا ما بيها ما بيها حسين ان ليش شل بيها وحبرتك ما بيها وحضرتك ما يا يا يا يا زليخة يا زليخة. عم يا زليخة اشجعني اللحقة يا زليخه جاي سواء ضجة بالمولة يا زليخه أو <تصفيق> عابس اللحقة وهواي الماتصير تصير بحبك مسويها أنا حبك أنا حبك أنا حبك أنا حب كون والله كن ما احكيها هيج، كون أصلى على النبي على النبي صلاه استريح استريح كل احنا شباب ما بس اثنين انا سئ مثل القمر محبوب قلت احلى تسمعني لو ما تسمعني سئ مثل القمر محبوب قلت احلى قالوا لي مثل الذهب رديت لا لا لا لا لا لا لا اهلا وقالوا لي باقي أرجع لك باق؟ باقي ما رجع باقي ما عنده غرده قدامك قالوا لي الله يحفظك آه آه قالوا لي آه قالوا لي مثل آه... النجم قلت وبعد قلت وبعد قلت وبعد, قلت وبعد قالوا آه آه آه. آه آه أعلي قالوا لي أصلا وقت الضوء قالوا له من هذا الشاش هو يشبه لو أدر الله لما انخلا كان ما أنا مثل قالوا لي وصفه بشعر قلت الغزل كله لو, لو يرجم ما وصل الحجين م... لا يعني <مع دروحي موانخل Cornell> والله الحجين بعد <مكس> روح والله الحجل رجله ترشل <تسجيل> الكحل ما حاجه لي, لي. اويلي ما <re -me> حاجه لي للكحلوي <تصفيق> غار لي للسم ويغار لي للسم ويغار لي للسم اللهماتين اللي بصفق لو مالت <تصفيق> الجبل يا ربالي رب وسط القلب نوع منيف ربالي وسط القلب انا مو الفعل علة سودن زيان انا حلف عمل حلف عمل حلف سودان سودان سودان يا هل خلاق سودن عشق النجف النجف طلع عن هذا النجف التكنيك طلع سودني أهل الخلق عشق النجف وأهل صلوات, وحيح صلوات, وحيح صلوات يا إن, شاء إن شاء الله بيت العباس العباس ناقص حاجتنا إن شاء الله كل إحنا من أبو فاضل طربية, طربية طربية على تار الطرب ما يوم ما يوم هلا <غز formal> علاء شنو شنو شنو طربية طر طربي الغاية صلوات الله يشهد كنت مطلع, مطلع قصيدة, قصيدة. قصيدة. قصيدة. قصيدة. اسمعوني كنت مطلع, مطلع قصيدة, قصيدة غير جير جير هاي بس شفت بس المحفل يستحق قرانه قصيدة. قصيدة، الله يشهد لأن أعرف راح تعطون الجواب والصوت فدوى نروح إن شاء الله ببركة محمد وآدم وآدم. لا نبين يلا نرفع الأيادي، أنتم ويانا أبويا شباب يلا ويانا ويانا اللي مثلي وعيونك ويلميح حوحو... يا عبس يا جونك يا يا أسمع من الجماعة يا حسن. يا عز عز عز عز نرفع الايادي ويلي يحبونك مو مثل تدور تدور روح الهلا يادي هاي والله هلا هلا يحبونك اللي حبونك مو مثل وعيونك يا عابس يا جونك يا, يا حسين إيه كل هاي الناس يحبونك ادري يا مولاي ادري إيه مو مثل الحب وعيونك يترف من الماء يترف الله مو عابس انا مجنونك مو عابس انا إيه يا كحل حناي يا كحل آه آه آه بي وصلت مرحلة حتى الحوان سيته شنو الحوى بالنسبة لك يا نفس شميته صدقني ما احب المحب بس, بس انت حبيته بس انت حبيته اعلى أعله. أعلى أو ما أحب المحب, المحب بس أنت حبيته بس, بس أنت حب سمعني بس, بس, بس, بس, بس أنت لا تسكت اي بس أنت اسمع <تصفيق> آه وانت طيب> إن الحب الأقدم والما جرب يمد وال <متلى الفوحيل> أنت, ما أنت, انت, انت, إيه انت الحب يلا يلا والما انت انت انت انت الحب عليكم الثانية والما جرب يلبس حبك ينشب يا حسين اهواك يا حسين يه يه يا حسين اهواك يا حسين شنقول وين اللي حبونك مو مثلي وعيونك يا عابس يا جونك يا حسين <تصفيق> <تصفيق> يا اترف ما خالق ربي ما مثله بالكون ادري شمك مثل عزرائيل واقف واقف الله يا حنياله بحبك قلبي ومحبتك متهون قيس وحب درب حبي هو أنا المجنون هو انا الجنون من بدو الاسمك كل حلي والهمسه تحروفك والهمسه تحروفك طافا بالكعبه وجب والأوجب الطوفك هو انت كعبة نصرت يا سيدي شوفك, سيد شوفك يا سيد يا سيدي أعلى, أعلى. إيه هو, <سؤال> أي هو أنت كعبة نصرتي <سؤال> يا سيد شوفاق هو أنت المترد مداخلة كلب هاي <تصفيق> <في> الصفحه صير هي كي الدور مشي, مشي. إيه هو أنت المترد خلي الكعبة في ده أو أو أو أو أو أو أو أو من خارقين يا حسين يا صلاتك يا نبينا حلوه الليل علينا ويا صلاتك أول من بدو شنو يقول أول من بدو شنو يقول ألف الصلاة على الرسول أي يا صلاتك يا نبينا حلوة الليل علينا ها والخوّ صارت يوم صار العباس وارتعي علوم المعرفة ومن حيدر فارج هاو صارت هاو صارت